بعمل اخيه ايه ايه, ايه دانتو فيه فين ايه التكييف ايه ايه ايه انا طارق ايه ايه بعمل سيفي ايه ايه فيش من ايه ايه احنا بنبيع ايه ايه ايه بنبيع الرخيص مش كل مره بتيجي في المرمى بتجيب الاجوان وبنعمل مقارنه مش حابب طريقنا لو حابب قدرنا لو جاي هجيبك لو حتى في الضلمه صعب بطلنا مطاردة احنا اسسنا الكاردة صعب نعمل لك مستورده صعبت جايال النهارده مش هخبيه، زهورك نسيت مسلك لنفسك صف صحي، انتوا فاشلين، انتوا عارفين ان احنا قادرين، مش هنحكيه، صاحبي بطل الكلام وبطل تعمل لنفسك صيت، انا لوحدي مجانا مش مصدق تعالى في بيف، صاحبي انا تقل لو هتشيل صاحبي انا مش ضمنك هتشيك، صاحبي انا حوار برازيك، انا ترل اخش فيك، متسايبك وسايقك وكاسر مرايتك وكاسر عدادك وذية نهايتك شديتك فمضايقك عديتك فمضايقك عديتك, عديتك من تيزك طعقت زمايلي